Google Scholar versus databaser. Google Scholar är en söktjänst som avgränsar sitt innehåll till webbsidor från forsknings- och universitetsvärlden vilket gör att resultatet i en sökning skiljer sig åt från en sökning i vanliga Google. Sökningen i Google Scholar utförs i ett maskinellt framställt innehåll. Fördelar med Google Scholar är att det är ett välbekant sökformulär, gratis att söka, man får nästan alltid träff Google Scholar är snabb med nya ämnen och här finns ofta fulltext. Och om inte materialet finns fritt på nätet, så kan det finnas tillgängligt via UB:s sfx server FindIt .se. Du kan få sökformuläret på olika språk och det som vi kallar för grått material, det vill säga material som kanske inte publicerats, de traditionella vägarna, kan du få träff på i Google Scholar. Sökbara referenser, det innebär att alla referenser som finns i artiklarna är sökbara och du ser vem och vad som citerats. Nackdelen med Google Scholar är att det är ett maskinellt urval. Det finns ingen publikationslista, det vill säga ingen redovisning av vilka universitet eller tidskrifter som man hämtar uppgifter ifrån. Vilket gör att det kan bli en ojämn ämnesteckning. Det här spelar roll om du ska göra en systematisk sökning för när du då behöver styra din sökning så är inte Google Scholar något alternativ. Materialet är inte indexerat, det vill säga det är inte försett med beskrivande ämnesord som du kan söka vidare med. Och så här kan en referens i Google Scholar se ut. Bilden visar logotyperna från några vanliga databaser. Och en databas består av en samling uppgifter som lagrats på ett systematiskt sätt så att de ska snabbt gå att återfinna. Det finns en människa bakom, det vill säga det är någon som har gjort ett urval, sammanställt och bearbetat informationen så att den blir sökbar. Det finns olika typer av databaser, fulltext, referens eller faktadatabas. Databaser har olika former av innehåll, tvärvetenskapligt, ämnespecifikt eller populärvetenskapligt databasen innehåller också olika publikationstyper. Det kan vara böcker, artiklar, patent med mera. Och fördelen med att söka i en databas är att till en databas så finns det en innehållsbeskrivning som berättar om vilka ämnen man bevakar, samt vilka geografiska och tidsmässiga avgränsningar som man gör. Och detta är en förutsättning för att man ska kunna göra en systematisk litteratursökning. Det finns ofta hjälptexter eller olika instruktionsfilmer, så kallade tutorials, och att du kan välja på olika sökformulär så du kan styra din sökning på antal träffar och relevans. Allt material som läggs in i en databas indexeras och förses med ämnesord som beskriver innehållet. I det fall en databas har en ämnesordslista, en så kallad thesaurus, så använder databasproducenten den för att beskriva materialet. Och det gör att samma fenomen beskrivs med samma ord, vilket underlättar vid sökning. Man brukar ha möjlighet att kunna sortera träfflistor och spara sökningar. Nackdelen med databaser är att databaserna många gånger ägs av företag med kommersiella intressen. och söker i databaserna är då inte gratis, så biblioteket betalar prenumationsavgifter för att tillhandahålla databaserna för UBs användare. I och med att informationen om materialet i databaserna bearbetas innan det tillgängliggörs i databasen så kan det ibland dröja lite innan det finns tillgängligt. Och Här är samma referens som den vi nyss såg på i Google Scholar fast nu är den hämtad från databasen Academic Search Elite. Att söka i Google Scholar eller att söka i en databas har båda sina för- och nackdelar och du får pröva det fram från gång till gång vilken sökväg du väljer.